Хмельницька перша гімназія імені Володимира Красицького, де навчається 760 учнів, і де в минулому навчальному році освітній процес двічі переводили на дистанційну форму через карантин. Учителька зарубіжної літератури і мистецтва Людмила Лисак розповідає. Ніхто не відмінить ніколи урок, він ніколи не замінить усе те, що можна дати на уроці в живому спілкуванні. Однак, каже, знайшла чимало плюсів у навчанні онлайн. Найперше – не сидіти в школі за перевіркою контрольних і не носити пачки зошитів додому, бо тепер у неї все в телефоні. Перевіряти роботу я можу, звичайно, сидячи у черзі, їдучи у транспорті, а не з пачкою зошитів. Це як користуватися звичайною косою і електричною, наприклад. Учителька додає, на платформі в гаджеті пише домашні завдання, тут є обговорення і загалом використання освітньої платформи розширює її можливості я можу додати сюди безліч матеріалів, які мені необхідні. Для НУШа у мене тільки 12 підручників. Тут я можу кинути хрестоматію, тут можу кинути тексти. Це максимально раціональна організація навчального часу. Після того, як ми почали працювати в класрумі і почали працювати дистанційно, повертатися до тих старих форм немає сенсу. Учителька продовжує. На перше вересня я вирішила, що звичайно навчання буде змішане, ми не будемо чекати, коли буде оголошено жовту, червону, помаранчеву зону. Освітню платформу та застосунки до неї для педагогів і гімназій Ісців адаптував учитель інформатики Віктор Филенюк, який каже: вчителі та старшокласники готові до дистанційного навчання. Школа готова, оскільки у нас є така усна домовленість із колегами, що навіть під час звичайного навчання ми використовуємо дистанційні технології, щоб, так би мовити, тримати в тонусі наших дітей на випадок переходу на дистанційну форму. Щодо першачків, які в звичайній школі навчалися у п'ятому класі, то, продовжує вчитель, на перших уроках інформатики їх знайомлять, як відбувається в гімназії навчання онлайн. Я так думаю, за два-три тижні ми будемо готові повністю до дистанційної форми, якщо така буде необхідність. Виконувачка обов'язків директора обласного департаменту освіти Дарія Басюк каже: якщо будуть відповідні розпорядження з Кабміну, навчальні заклади Хмельниччини перейдуть на онлайн-навчання. Заклади освіти вони утримуються за кошти платників податків. Це батьки, які зацікавлені, по-перше, в якості освітніх послуг, і по друге, в тому, щоб діти не були вдома без нагляду. За її словами, лише в 15% закладів середньої освіти області показники вакцинації освітян дозволяють їм працювати в звичайному режимі навіть у червоній зоні жовта, помаранчева і червона зона. Якщо заклад освіти має менше 80% працівників вакцинованих, вони можуть переходити на онлайн-навчання. Ті цифри, які ми бачимо по вакцинації працівників освіти, вони, на жаль, нас не втішають. Та оприлюднює цифри в середній в області показник імунізації працівників освіти на сьогодні – 72%. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.